كرامه لموسى بن جعفر سلام الله عليه كرامه لابي جوادين كرامه لسجين بغداد كرامه لسجين المظلوم كرامه لله الذي مات في سجنه ان تشريع قانون العفو العام لا تعطلوه كرامه لشيبه موسى بن جعفر ايها المسؤولون الشيعه كرامةً لشيبة موسى بن جعفر سلام الله عليه لا تعطلوا مشروع العفو العام فإن إمامكم وإمامنا قد مات في السجن وتعلمون ما في السجن وهناك أناس يقبعون خلف القضبان ظلماً نحن لا ندافع عن الذين تلطخت أيديهم بالدماء وإنما على المظلومين ونحن قادمون إلى شهر فضيل لا يفصلنا بينه وبين هذا الشهر إلا ثلاثة وثلاثون يوما فيا أيها الناس اجعلوا يا حكومة ويا قضاة اتقوا الله يا قضاة اتقوا الله في تلك الحبرة التي سوف تأول بكم وبنا اتقوا الله فإلى كل المسؤولين إلى كل المسؤولين عفو عام عفو عام عن المسيحي وعن الصابئ وعن الشيعي وعن السني عفو عام وعف الله عما سلف في ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في ذكرى أبو الجوادين في ذكرى أبو عائشة أيها الناس يا أخواننا يا أحبابنا يا ولد عمنا يا شركانه في الوطن يا أخواننا الشيعة كان موسى الكاظم كان يكنى بأبي عائشه. كان يكنى بأبي عائشه كما ذكر المفيد في كتاب الإرشاد وعمدة الطالب والإمام التستري والآن ويذكر أن للإمام موسى بن موسى موسى بن جعفر أكثر من سبعة 37 ولد وقسم ذكرت 17 وقسم ذكرت خمسة بنات فاطمة الكبرى والصغرى ومن ضمنها وكان يكنى بأبي عائشة أيها الناس لا تأخذكم الأحقاد إمامنا وإمامكم موسى بن جعفر كان يكنى بأبي عائشة وهذه من كتب إخواننا الشيعة المعتمدة أنه كان يكنى بأبي عائشة فلا تأخذكم النعرات فلا تأخذكم النعرات إخوة متحابين في هذا البلد